Thank you. Kedves testvéreim az Úr mai reggelre imaóránkat megtaláljuk, a Pálapostól az Efézus belélkezít levele, 6. rész, a 18. verstől a 20. versé. Igénket megtaláljuk az Efézsi Levél 6. rész, a 18. verstől a 20. verzí. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekét. És én érettem is, hogy az azassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyét követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, képpen kell szólanom, Eddig tart igények, a gyülekezet foglaljunk ilyen helyet. A mai reggelen a fő gondolatunk, imádkozzunk az Ige hirdetőkért. És amint olvastuk ebben az igében, Pálapostól is mondja, hogy imádkozzanak minden szentekért, és azt is mondja ugyanakkor, hogy ő érette is imádkozzanak, hogy bátran tudja hirdetni az evangéliumot. Ha neki szüksége volt arra, hogy érte imádkozzanak, akkor mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk arra, hogy a gyülekezet támogasson bennünket imában, és imádkozó néletünk, hogy lehessünk Isten eszközei az ő kezében. És amíg készültem, azon gondolkoztam, hogy nem csak beszédünk el, kell, kell tanúskodjunk arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, hanem maga magaviseletünk kell az bizonyítsa, hogy az ő gyermekei vagyunk, és neki szolgálunk. Kívánom, hogy legyünk Istennek olyan eszközei, akik tudunk fényt mutatni esetét világban, e bűnös világban lehetünk fény és világosság. Amint hallottuk, a fő gondolatunk imádkozunk az igei A mai reggelen imádkozunk az igei minden helyen, ahol vannak igehirdetők. És még azt foglalkoztatok, hogy imádkozzunk olyan gyülekezetekért, amelyek kihaló félben vagynak, és mi, akik itt vagyunk, legyünk fény és világosság, és legyünk olyanok, akik Krisztusra mutatunk. Ilyen értelemben boruljunk le, és a férfi tesvérekkel imádkozzunk. Drága ortyám, az ima óráért, az imádkozás lehetőségét, az e a te a kegyelmetét, amelynek sok a jöhettem és jöhettünk. Köszönöm az ima témát is, köszönöm azt, hogy te rendeltél az anya Szent egyházban, a gyülekezetben, szolgálat, eszközöket, akik által hirdeted a te égédet, által mindig inkább megismerhetünk tégedet. Én Jézus Iztus teljeségével ékeskedő kornak mértékére eljussunk. Köszönöm, hogy ezt erre buzdítasz, és énkem és testvéreimet is, hogy vigyázban, háladással, és minden szentekét, könyörüljek, imádkozzak, nem csak most, hanem minden alkalommal. Légy segítségül, segítségű Ámen, Ámen. Hálás az ön szépen, hogy az újra lehetőségét arra kérlek téged áld meg mindazokat, akik szólják a tégedet, akik ideiket oda szállják, te néked, és táplálókusz szolgálnak nekünk. Arra kérlek áld meg őket, adjál nekik bölcsességet, hogy mindenki kérik a tár. És szerintünk kérjük, hogy és ők is együttes Ámen. Amen. Amen. Szívemben is hála van, megidesatjám. Hálás vagyok a kegyelmű köszönöm házadat, köszönöm Uram, hogy ígédet hallgathatom, pusztítást, az imádkozást ez alkalommal, hogy képen imádkozunk az ige hirdetőként. Uram, imádkozom, hogy áld meg őket közösségünkben, és szerte világon valakit, nevedet az ő szájukra veszik annak érdekében hogy megismertessék a népvel, megtérések történjenek, átkodójában, imádkozom azokért is, akik ma is birincset viselnek a a nevedét, ad nekik hűséget, kitartást tudom, hogy ezáltal is, minden időben, majd megismertessék meg. Amen. Amen. Amen. Háradok, én is menjem, hogy hagyom a reggelem, ezért az alkalomért, az ígéjét, mert arra figyelmezhez, hogy imádkozunk, az ígéjét, arra kérlek menje is, Adj nekik erős hitet, hogy tisztán és igazán tudják az igényt. Arra kérlek, hogy szem, az éjszével, a kis híz meg, hogy és azt szerint éljen, hogy minden nap életet. Amen. Köszönöm nekem, hogy itt lehetek a az, az én ilyen szívem és az, hogy te az ígyei Amen. Házam, kicsőjétem, te nevedeket, a, nevedet, a, reggel, a, koló, a kertó, itt lehetek mert együtt hogy, ez, hogy ez az a szívem bánjunk, nálunk, a híjért, és testvéreket, éptelemben bölcsességgel, hogy úgy tudják a te ígédet hédet, hogy szívünk, szépen jussanak a lunkámat. Navasztalak nálad, kicséknek jó, azért, hogy imádkoztatunk az ige, életet, hogy elégve, én már látom a gyülekezet, ügy és áldja őket, hogy valóban elülő való, bölcsességgel, hogy ügyelkodál és élet minden alkalmat a alkalmas időben áldott és szemmeled azért is, hogy megáldott a világon még, akik vannak ide érdetők, hogy őket is kicsődjük a Szent nevetől, és áld meg őket, hogy ők is úgy tudják érdetni, hogy sok számú nép még a eltelt világban. Amen. Amen. Amen. Drága azért is imádkozom, hogy adj előtt az egész gyülekezetnek, minnájunknak, de különösen mostan az ége hirdetőknek, hogy tudják megmutatni nekünk a jó példát, hogy találunk jönnök. Ádám és magasztalom ezt a napot is tudjuk megszentelni neked, hálás vagyok Uram a te gondviselésedért, szeretetedért, köszönöm Uram, hogy te munkát bízt a és köszönöm, hogy ott lehetek én is közöttük. köszönöm Uram, hogy kegyermedből megtaláltál és gyermekedét tettél, hálás vagyok az igéért, tanítását. Nagyon hálás vagyok a tanítóként, Uram, köszönöm, hogy mun általok munkálkodtál, és én is megtérésre juthattam. Nagyon hálás vagyok, hogy én értük, hogy Te áld meg őket, Te készítsd őket, Te meg őket, Uram, és tudják hatalommal, Uram, és a Te lelked által hirdetni a kérdébe. Köszönöm neked, Uram, hogy szeret bennünk, mert terved van az életünkben, és azt szeretnéd, hogy minden ember üdvözüljön, ezért áldalak és magattal ámányhoz. Uram Jézusom, én is köszönöm Neked azt, hogy helyeztél olyan embereket, akik, akik által szólalak a élet, emberek által is, meg én is a te szent lépedekre, és azt, hogy ennyi mindent tettél életem. Köszönöm Neked Uram őket, köszönjük Neked azt, hogy Megáldottad őket, és általuk használ, őket felhasználtad arra, hogy a szent és tiszta égédet hirdes. Uram Jézusom, köszönöm Neked, hogy adod a Te áldásodat életükre. Szeretnénk mi is olyan tanítványaid lenni, akik hasznosak, akik nem mindenre szolga éplenkednek, hanem munkálkodnak. Most imádkozunk ezekért a testvérekért, Uram áll meg az ő életüket, ad, hogy ne legyen semmi, ami befejásol az életüket arra, hogy mást hirdessenek, mint amit te mondani akarsz a gyüleketének. Kérlek Uram, légy velük, áll meg őket továbbra is. Amen. Amen. Hála és dicsősség és felmagasztalás néked, mennyi atyám, kegyelmedért, gondviselésedért. Köszönöm hálatás, hogy itt lehetek testvéreimmel együtt, Szeretném felemelni szavamat, imádságomat ma reggel, hogy áld meg igényedető testvéreinket, és azért, könnyögök, Uram, hogy amikor megnyitják a szájukat, hat törzsbe tartod rá a beszédettel, ami tőle származik a szentlélek által, úgy, hogy mindig a szentlélek Lélek indításából szólottak az Istennek szent emberei, ezért könyögök hozzád, hogy így áld meg ígédető testvéreiket akár... Ezen a helyen, akár más, kegyelmetből kérlek, hallgassál meg. Amen. Amen. Amen. Drága, megváltozom. Hát a többen vágyam. Hát a többen vágyam. Egymere gyerem. Te, Te, engem is szemtél. A akadott szerint. Nem akarok éjten feszkedni. Nem akarok megmutogatni. Te szeretnéd szívből egy szolgálni. Tudom, hogy te csak egyedül tudott erő. Télek véget végezzel élet az életemben mindazt, amit elterveztél. Semmik éppen, nem maradjak Ittanyországából. Ámen. Köszönöm Uram, hálás szív, a átfogás lehetőségét. Köszönöm néked, hogy melegelis, hogy az a napogás van emberi nyilván, segíts, hogy a lélek által tegyem ezt is a is a, a tégedet, Tudom, hogy nyilván, kell a te szolgálatot, az Úgy tudják azt kézlelni, mint ami ott egy 100 nem csupán emberi alkotás, hanem a találatokat életre szóval kérlek igyálj, hogy a mi a főnél is a hogy minden tám. hogy egy Áztában az, az igető a testvéreket, és útjelüsten pedig adjál, jön a figyelék, és eltudad, az összedet életünk igen az életünkben, Amen. amen. amen. Álom nagy nevezem megállám a reggel, amikor ránbízod azt, hogy egymásért imádkozzunk. Nagy szükségünk van azért, Jóistenünk, hogy imádkozzunk ígéhirdető testvéreinkért, akik a szájokra veszik az ígét, az ige hirdetést. Áld meg őket a bölcsességgel, Isten, és áld meg őket, hogy tisztán az égédek hétessék. Amen. Állás. Hálát adok áldati, Istenem, áldott gondvis Azért, hogy te neked van az ige hirdetőkre, és teremtettél tanítókat, ige most arra készül bennünket, hogy ezekért imádkozzunk, könyörögünk, hogy tudják szólani a tőled illetett, szavakat ami a szívünkhez jusson, és azáltal, mind közelebb tudjunk se hozzájutni. Amen. és a mutató és nevedetén is, jó atyám, a még megújították felettünk. Köszönöm ezt a szerintes ünnepélyes alkalmat, amikor ilyen pontos dolgért imádkozhatunk. Hálátadok azért is, hogy minden időben gondoskodtál a gyülekezetekről, minden időben voltak szolgák, akik vállalták ezt a szem munkát. Hálátadok drága testvérekért, akikre szeretettel emlékszek vissza, akik ebben a közösségben odaszánt élettel, szent élettel hirdették az evangéliumot. Köszönöm, hogy ma is vannak szolgáid, akik vállalják ezt a munkát. Imádkozok értük, a szent életet, áld meg az ő szolgálatokat, minden bütt társadalomban is meglássát rajta, hogy ilyen a te szolgáljuk, az ő életméket és bizonyítja az, hogy ők a tihejét. Azért is imádkozom, hogy hívjál rá a firaimból, gyermekeim, és ebből a szent, erre a szent szolgálatra, hogy te eredjen a te országot. Amen. Amen. Én szégyen állok előtt az életetem, azért mert hogy az, alakítanál el, hogy legyeket egy ígéznek hirdet, hogy egy olyan bűtlen hogy állt, állt meg életeket, és taniss meg, hogy legyek hűséges, és végez munkát az én életedbe. Amen. Amen. Amen. Amen. Uram, szívemben, és hálóban, hogy én is az ígét meghallom, ismerhettelek meg tégedet, és ismerettem magamra. Köszönöm, hogy ezen a reggel nem azért, hogy állt meg a mostani ígerek hirdetődet, akik készek az öröngjét továbbítani. Adj nekik bölcsességet, hogy sok, sok számú nép még megismerjen te én általunk. Amen. Hálát adok mennye atyám a nyugalom napért, a csendes helyért, amikor egybe testvérek, hogy meghallgassuk a te ígédet, az evangéliumot. Hálát adok az evangéliumért, Jézus Krisztus érted, aki jöttél, hogy megbáts minket aki megszabadítottál az ördög hatalmából, és kiszabadítottál minket az ördög kezéből, és adtál csendességet, nyugalmat nekünk a te közelségedben. Állánt adunk, hogy most is itt lehetünk, csendben, békében, és hallgathatjuk ígédet. A te szabadat, Uram! Köszönjük az eszközöket, és hálát adunk érettük, és kérem Uram, hogy áld meg őket, hogy kegyelmet, hogy megnyírni előttük a te ígédnek világossága, titka, hogy hirtethessék azt hatalommal, úgy, ahogy te hirdetted Jézus Krisztus, hogy megnyerted a hallgatóságot, és meghallgathatták a te atyád akaratát, hogy mi az ő akarata velünk szemben, és ma is azt, ezt műveled, és ezt munkálat, Adj kegyelmet, Uram, hogy úgy az ige hirdetők, mint az ige hallgatók, áldánkorra észre Nem Amen. Na, Amen. Dicsőtöm, fér, az Égért, ég és, tegédet, segítség, hogy kihézet, és élünk, állátok, az ígő adtál az alkalommal, hogy imádhatunk az ige hirdetőnk és szólják a te ígédet, hogy meghaljuk, ígézni, megfogadjuk, féljünk, azok az Jézus is ki megváltozza az életet, az életet is, hogy mindjóban is ragasztoljunk hadd minden Ámen! én is, Úr Jézus a mai napért, és mindazért az áldásért, az elkeáldásért, amit készített számunkra a mai nap, dicsőség neked, hogy az igét hirdeteti. Köszönöm, Uram, hogy én is meghalottam a Te igét, hisz, a ha itt hallásból van, és ha nem lennének itt a nehéz lenne hitre jutni. Te köszönjük, hogy te <tört> munkatottál erről, úrunk, rendeltél ige hirdetőket, ige szolgálókat, úrunk, magasztalunk téged ő értő, és kérünk, hogy áll meg, hogy az ő életök valóban olyan legyen, hogy neked tetszettjen, hogy tudjad őket használni, hogy elérz a célt, urunk, hogy az ige szívbe találjon, megkeseredjenek, mint első, pünköskor megtérjenek és éljenek, úrunk, ezt akarod te is. Köszönjük, hogy ma is hirdettetik a te ígét és kérünk, hogy áll meg a te szolgáidat, hogy az ő életök is a szavakkal és a kiseletökkel is egyben legyen összhangban a te szend vezetésed alatt. Dicsőjtünk ezért, hogy meghallgatszolunk, nincs semmi érdemünk, de a te nagy nevedben kérünk, úrunk, hallgassál meg, Amen. hogy Köszönöm neked, hogy minden időben de is van egy édesanyjú, az életet, az édesanyjú, aki az te aki az Amen. köszönöm én is, az életet, az hogy itt Hálát adok éppen, a te kegyelmed az. Ad. Hálát adok a szabadságért, hogy szabadon lehet hirdetni a te igényedet. Azért könyögök, hogy áld meg az ige hirdetőket, a Szent Lélek által szóljanak, a Szent Lélek vezetés alatt éljenek, hogy a te igéd eljusson a szívekben és termővé legyen, úgy, az esély is a, a hó nem tél vissza üresen, meghozza a gyümölcsét, úgy legyen a te igédnek is, hatása a szívünkben, az életünkben, minden időben, hogy az életünk megdicsődj a Te nevedet. Amen. Tében már az életeség mindennakért, hogy a lágrányokat minden égbe tőt, mindenki találkozik, hogy a felkélecséséget tudjuk fogadni az ő tanácsot mindenkor, eltöjjött az életet, a feldelmi között, édes az ember. Amen. Amen. Amen köszönöm a mai hogy a hálózban, köszönöm a a hogy úgy hogy az áldáshoz szolgálat számunkra és nekem meg a szívet mindenkor, az ígének befogadására, hogy az általak is tudott Valóság, azt arról, az ilyen egy tudjanak lenni, a és a dicsőségük Énekeljük a hithangjai. hangjai 276-os énekét, a hithangjai 276-os énekét hincs szerteszét a szeretet kincseit. A testvérünktől már hallottuk, az, az a mai reggeli imatémánk, hogy imádkozzunk az ige híretőkért. Egy nagyon fontos imatémának tartom ezt, és talán azért is fontos, mert nem tesszük olyan sokszor. Belátom, hogy nagyon kevésszer imádkozok az Nagyon kevés, nagyon ritka az alkalom, amikor imádkozok, Azokért a személyekért, akik Isten igéjét hirdetik. És lehet talán azért van ez bennünk, mert azt gondoljuk, hogy nekik nincs szükségük az imára. De igenis van. Igazából nem tudom, hogy kitartozik az igéjhirdetők sora közzé, teljes összességében, de azt tudom, hogy szükségük van az imára. Itt, itt is olvastuk ebben az igében is. Azt mondja Isten igéje Páltól. hogy minden szentekért. 18. vers végén azt mondja, minden szentekért. És utána elkezdi mondani Pál, hogy és én érettem is. És tudjátok, az a legcsodálatosabb ebben, hogy Pál nem azt kérte a gyülekezettől, hogy ő érte, azért imádkozzak, hogy szabaduljon meg a börtönből. Tudjuk, hogy ezt a három levelet a börtönből írja. És úgy elgondolkodtam, hogy igazából miért is imádkozunk mi most. Az igei de hogy mit tegyen az igei az Úr? Igazából mit is kérünk az Úrtól, hogy mit adjon az igei Áldásos életet? Jó létet? Azt mondja Pál, hogy adassék szó a számra, hogy ismertessen meg az evangélium titkát. Nem azt kérte a gyülekezettől, hogy ja, az imádkozzatok, hogy le a láncok, minél hamarabb jöjjek ki a börtönből. És ez volt, amit észrevett, amikor Lajos testvér itt volt uh, evangéliációs hét elején is. És arról beszélt, hogy azt mondták a börtönben neki, hogy hol van a te Istened? Hát nem visz ki téged? Miért? Csak akkor Isten az Isten, ha valakit kivisz a börtönből? Hát nem akkor Isten az Isten, akkor Isten, amikor valakinek megnyitja a száját, megnyitja az értelmét, és szólja Isten igényét. Szólja az evangélium titkát, és én ezt én nem tudtam négy évvel ezelőtt. Mit jelent ez az egész? Most már kezdem érteni. Mi az, amikor az Isten megjel, megérteti magát, az emberrel, hogy mit akar üzenni? Megérteti ezt az evangéliumot, amit azelőtt nem értettem meg. Szükségük van az igyeiretőkre, hogy bölcsességgel rendelkezzenek. Szentlélek vezetésével rendelkezzenek. Olyan sokszor, amikor nem Szent Lélek által vagyok vezetve, az azt kérem sokszor, szentlélek vezessen, amikor nem szentlélek vezet, üres beszéd az egész. Üres beszéd, és nem maradandó. Imádkozunk azért, hogy a Szent Lélek töltse be az ige hirdetőket. A Szent Lélek töltse be őket, és járja át teljesen. a Szent Lélektől vezetve, nem sokára pünkösdött ünneplünk, és szentlélekről Lélekről lesz szó, nem csak szentélyek szükséges, az, hogy példamutató élet is lehet hozzá kötve. Ezt szomorúan tapasztalom, <coughs> tapasztalom azt, amikor közösségünkből talán Magyarországon hallottam, hogy egyik igyehéretű paráznaság bűnébe esett. És persze csengett a falu tőle, hogy ilyenek ezek. De a szívemben nagyon szomorú az, hogy ilyenkor nem cseng azért a falu, amikor egy-egy ige vagy lelkipásztor Isten munkáját végzi. Azért nem cseng a falu. Azt nem vesszük észre. De ezért van szükség arra, hogy most összesen mindannyian egy szíve egy lélekkel imádkozzunk hogy az Úr őrizze meg mindegy, minden ige híretőt, minden lelkipásztort, bármiféle büntől. Mindenkinek vannak kísértésen, senki nincs a földön, akinek nincs valamilyen, valamilyen gyengesége, valami hasonló. De az Úr erősítse meg, az Úr őrizze meg minden ige híretőt, bármiféle e fajta, vagy másfajta bűnöktől is, amelyek rossz fényt vetnek az emberre, és nem ad példamutatást utána. Nagyon könnyű az embernek elbukni egy ige híretőnek is, hanem annál nehezebb felállni. De itt van az ima ami a mi pajzsunk és védelmünk. Itt van az ima, amit most fogunk tenni leborulva, és amely képes arra, Isten, szent lelke által, hogy megóvja minden igehíretőt, és megáldja minden igehíretőt, hogy megismertesse velünk az evangélium titkát. A szívünkben valakinek szívébe imádság formálódott ki, és szeretni imádkozni az igehíretőkért, az most megteheti a láborulva a kell imádkozunk. hogy a te ígéd az évekedik, a te ígéd az terjed, mert neked van, gondod arra, hogy a te ígéd minden szinten eljusson, mert azt akarod, hogy mindenki megtérjen és üdvözüljön. Azért könyörgök hozzád ez alkalommal, és úgy szeretném, ha ne csak most, hanem minden időben tudnék könyörögni a lélek által az égetítetőt, és hogy ha ezzel báltósággal a te ígédet, azt, amit kell szólniok, és semmit el ne hallgassanak abból az üzenetből, amit át kell adjanak nekünk, hanem tudják azt elmondani bátorsággal, és ne, ne, ne csak nekünk, hanem bárhol a világon, ahol hirdettetik az Ige-et. Amen. Amen. Úgy én is alakjön olyan szépen, olyan be az ige olyan érettelően szíved, olyan magad hogy az igen, és ne az én munkájuk. Magasztalat még Drága Jó Istenem, kegyelmedért, végten szeretetedért. Köszönöm neked, hogy neked gondod volt a Múltban és a jelenben, is gondod van arra, hogy a Te ígét Köszönöm, hogy én ismerhettelek, én is Téged. Köszönöm, hogy jöhetek hozzád, bármikor. Köszönöm azt is Uram, hogy. Megjuban a szívemre helyezted marakért, hogy imádkozzak az ige hirdetőkért. Úr Jézus, arra kérlek téged, törzsd be őket a te drága lelkeddel, hogy azt tudják hirdetni erővel és hatalommal, Uram, a te ígédet, hogy még sokan megismerjenek tégedet. Köszönöm, hogy meghallgassz és megcselekszed el dicsőt velé, így érette. Amen. Amen. Amen. Amen. tudok jó időben, ezen a rejtőben hogy ígéd által arra tanítasz, hogy én az igé hirdetőkét Ál meg, Jó Istenem őket, fejló gyuglaló bölcsességgel. Őrizd meg őket tisztaságban, hogy úgy tudják hirdetni a Te igédet, hogy az nyitott fülre, nyitott szívre és halló fűre találjon a Te dicsőségedre, hogy még sokan által megismerj Amen. Aztán hálatodok te neked, hogy ezen a reggelen azzal buzítod a mi lelkünket, hogy mátkozunk az igyehépet őket. Köszönjük, hogy ezt te fontosnak látod, hogy együttesen ő őértük, és én is könyörgöket említom, hogy, hogy töltsd be, mennyei bölcsessével adjál nekik tiszta, szent, példaadó életet. Hogy még mások is megismerjenek tégedet is, elfogadjanak téged személyes megváltojakod. Amen. Amen. Amen. Úr Jézus, én is imádjuk az ige hirdetőket, áld meg őket, felülről jövő, bölcsességgel, és adj nekik mindig olyan életet, hogy tudjanak téged követni végig. Amen. Amen. Amen. Amen. Úr Jézus, hálát neked azért, hogy vannak ige, hirdetők, és. A Te ígédet hirdetik, adj te bölcsességet, hogy a te ígédet tudják a mi szívünkbe csapegtekni. Amen. Amen. Hálás a szíved neked, drága Jó Atyám, mert ma reggelen a Bibliáért, az Ígéért. Hálát adok az íge hirdetőért, Uram, akik hirdetik a te beszédedet, Arra kérlek téged, hogy álljunk életüket, tiszta szent élettel mutató élettel, hogy az evangélium, a te nem hangulzzon hanem megteye a kellő hatást és gyümölcsötset teremjen a te dicsőségedre, adj több tisztóságot szívemben, hogy többet imádkozok az ígén, Amen. Amen. Amen. Amen. az Én a a az a minden emberhez eljusson. Tehát meg az életeket példamutató életek, és legyenek fáradkotott az én munkáját. <tos> Amen. Amen. Amen. Háradással állít meg előttel, Köszönöm az imádság lehetőségét, hogy már az és arra szeretnélek kérni, hogy állni mitet, törzs a lelketet, az ő életüket és a mi életünket is, Uram, tőzt a te leltet el, hogy úgy éljünk, az gyerteket ők is úgy éljenek, hogy több nélkül tégedet, és hozzá tudjanak térni, és hadd dicsőnünk meg az ő életük által, úr, és a mi életünk által is. Amen. Köszönöm, hogy tényleg mi jó atyám, kegyeneket, köszönöm, hogy, tegyen, hogy, a áll, hogy, a áll, hogy a köszönöm a köszönöm a drága köszönöm. <Point relemint> <hullêm> és elünkbe adtad a te igényedet, áld meg őket és szentelnek velünk együtt, hogy odaadással és tiszta szívvel imádhassunk tégedet, hogy eljutassunk hozzád a költséget. Ám. Minden minden hogy Jézus hogy erővel is hogy a tiszta ígét. Hálden és magasztalnak, Úr Jézus, a szeretetedért, köszönöm, hogy ezt a Te szabadat, köszönöm ígédet, ami által megmentettél hálát azon testvérekért, akik hirdet az ma is ad, lélek által szívből tegyék azt, hogy eredményes legyen, azért igényhirdetésük, sok és sokan megismerve tégedet hogy úgy mi hálát adunk, hogy az ígének ma is ereje és is hatalma van, add, hogy engedelmeskedni tudjunk annak, és aláveszni a életünket, hogy életünkben, és megkicsorjon a te neved, áldalak és magasztalak téged, drága úr, hogy szereteted én, az alkalomért, és amikor újból házadban lehetek. Drága uram köszönöm, hogy most arra kérsz, hogy imádkozzatok, hogy érdezőként kérlek tégedet, hogy Áld meg őket, erővel, bölcsessége, Uram. vagy nekik erőt, hogy úgy tudják érdetni, hogy sokan megismerjenek tégedet. Nékem pedig adjál imádkozó életet, hogy tudjak értük imádkozni. Amen. Amen. Amen. Hálás szüggel imádlak és magasztalak én is téged, drága megváltom. A kegyelmi alkalomét lehetőségét, amikor itt lehet, hogy Hálát adok, hogy még ma reggel is kegyelemben hajosz le hozzám. Hálát adok azért is, hogy ma reggel búzítasz, hogy imádkozzak az ége hirdetőként. Arra kélek, Jó Istenem, ágyál meg minden ége hirdető, való bölcsességgel, lelkednek erejével, hogy még sokan megismerhessenek téged, és nagy számú nép által legyen áldva, dicsőjtöm magasztalma, te drága szent neved, örökké, amen. amen és <coughs> aztán Drága csendes és kegyelmi reggelét, az imádkozás lehetőségét, aláadok az egészségét, köszönöm drágú, drága ígédet, szeretném megérteni, szeretném, ha drága igény ma is ne hangozná, hiába számomra. Hálás vagyok drága uram, azokért a mi feljöteinkért, akikkel keresztül én is, akikkel által én még hozzám is eljut a drága evantium, és megismerhetem. A a a bölcsességet számukra, hogy ennyire elme szívet, hogy mindig bölcsön és igazán tudják hírezni, hogy a te drága lelket a drága ígét, hogy a színünk mélybe eljusson. Ámen. Köszönöm, jó, hogy Jáncsi Látos keményen, a drága szeretetet. Köszönöm a drága ígét, amely hozzám is el tud. Úgy játszom meg ott a dolgok. Köszönöm közösen. Hálát adunk Jézus neked azért, mert a hatalmad van minden ember fölött munkálkodni. Hálát neked, Úr Jézus, azért, mert neked hatalmad van, hogy, hogy minden embert átváltoztass, Úr Jézus. Köszönjük neked ezt, köszönjük neked azt, hogy az igény is imádkozhattunk, Uram. Tudjuk azt, hogy Te tőled jön minden. Te jön minden bölcsesség, tetőjen olyan szent lélek. Kérlek Téged, hogy hogy az életükben, hogy azoknak a személyeknek az életében, akik az égét hirdetik, árasz királyokat a szent lelkedet, Úr Jézus. Kérlek, meg őket mindenféle gonosz dologtól, Ád, á, őrizd meg őket, kérlek Téged a sátán kísértéseitől, minden egyes bukástól, nem tanálad van a győzelem, tanálad van a segítség, tanálad van mindenféle kísértéseknek az ellenszere, Úr Jézus. Kérlek Téged, adj nekik bölcsességet is, és, ára, és mutasd meg hatalmadat az ő életük fölött is, Uram. Bontakoztass ki az ő életükben a Te ígédet Uram. Kérek, ki az ő életükben is, hogy mi az a titok, amelyet a Te ígédben le akarsz írni számunkra, Úr Jézus. Kérek, hogy áll meg mindazokat a betegeket is, Uram, akik betegségben szenvednek. Árasz királyok, és a Te erődet, és a te gyógyító erődet, és a sok lelki betegét is imádkozok, akik itt vannak a közösségünkben, Úr Jézus. Látod, hogy hogyan áll lelkiek. Te látod, Uram, és Te vizsgáld a mi szívünket is, Úr Jézus. Kérlek, hogy, hogy jöjj közénk, és, és most meg, és mindenféle bűntől tisztíts meg, kérlek, téged, És mindazok, a szívben, mindazok szívében, akik, akik nagyon kemények, és nem meg a keményedve, kérlek, hogy lágyítsd meg azokat a szíveket, és törd össze, ahogy összetölted sokunk szívét, és törd össze újra, és újra, és újra. Kérlek téged, hogy állj meg ezt a további délelőtti alkalmunkat is, Te nevedért. Amen. Énekeljük a hithangjai 483-as énekét. hithangjai 483-as menjetek szét a e világba, és ötét borítja azt. még az életkardjére kell szolgálni. Édesyámattal, imádattal, dicsérettel a szívünkben állunk előtted, és köszönjük azt, hogy nagyon szeretsz minket, hogy végre a te kegyelmed irántunk, köszönjük azt a kiváltságot, hogy mi is a te választott néped azt tartozhatunk. Köszönjük, hogy különös gonddal törődsz velünk minden nap testünkre és lelkünkre egyaránt gondot viselsz. Hátunk azért a lehetőségét is, hogy most újra belenézhetünk a szabadság tökéletes tűkörébe, hogy meglássuk, hogy hogyan lássz Te minket, hogy mi a Te tervelés célod az életünkkel. Urunkad, hogy ne legyünk feledéken hallgatók, hanem hogy kövesse a cselekedet, azt, amit megéltünk a te ez a délüttön is, Váljunk arra, hogy munkálkodj bennünk hát a te Szent Lelked által szükségünk van arra, hogy építs, hogy megerősíts, hogy megtámogass, hogy felbátoríts, az elejtünk álló küzdelmekre, harcokra. Köszönjük, hogy számíthatunk reád az ősszus érdemében kérjünk, hogy cselekedj irgalmasan velünk ezen a délután is. Amen. Amen. Keresjük meg a mai délőtre kőlölt azt, amit a Mózes 5. könyvéből fogunk olvasni az 5. és 6. részből. Mózes 5. könyvének 5. részéből olvasok az első 22 verset, majd a 6. részből a 4 9-ig teljedő verseket. Mózes 5. könyvvel 5. rész 1 22-ig, 6. rész 4-től 9-ig. A szokott módon olvasok az igét. Olvassam az első, második verset, majd kérem tovább a testvéreket, testvérnőket, fiatalokat olvasni az igéből. És szólítám Mózes az egész Izraelt, és mondanékik: nekik, Hallgassd meg, Izrael, a rendeléseket és a végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcserekedvén azokat. Az Úr, mi Istenünk, szövetsége kötött velünk a Hóreben. Nem a mi atyáinkkal kötötte az Úra hanem mi velünk, akik, íme itt vagyunk-e mai napon mindjárt védő. Színről színre szólt veletek az Úr a hegyen a túlsz közszepizsőt. Én pedig az Úr közösségi kiköztetett állok valamit. Azt van a figyelőben, hogy megjelentem léteg az Úr beszédést, mert ti, Tűn, mert ti a tűztők fértek való, és nem menétek fel a hegyem mond Én, van, istenet, téged, egy mögé, a úrvá, szedve Istenet, múlta a téged együttomnak, ők szolgálatnak házának. Ne legyenek téged, idegen Istenek, én előttem! Ne csinálda hozzak bajok képed, és semmi hasonlók azokhoz, amelyek a fenn a vagy amelyek alatt a Földön, vagy amelyek a vízben a Föld alatt vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istenek, féltöm szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védként a fiakban, harmad és negyed ízik lent, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekeszem ezen íziknek azokkal, akik engem szeretnek, és a egy karancek megtartják. Az Úrnak a Istenek nevéthiába felnevez. Mert nem vagy az úr nélkül, aki az ő nevétkiába felveszik. a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, amiképpen megparancsoltam, megparancsolta néked az Úr a te Istened. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az útnak a te Istenednek szombatja semmi, szombatja, semmi dolgot, se azon, se magad, se fiat, se lejányod, se, szolgál, se szolgáló lejányod, se ökröt, se szamarad, és semmi némi barmot, se, se jövevénye, aki a te kapidón van, hogy megnyugodjék a te szolgálés és a te szolgáló lejár, mint te magad. Tisztelt apádat és anyádat, ahogy Isten az örökkévaló megparancsolta, és akkor hosszú ideig élhetsz, és jó dolgod lesz azon a Földön, amelyet Istened az örökkévaló ad neked. Ne bőd, és ne látodják, és, ne bőd, és ne félőd, És ne kívánod a te fele feleségét, és ne, át, ne át is a te hátát, szánszó tudnod, se szolgáját, se szolgájáját, se szolgájáját, se se és semmit, amit a te Az igéket szólálható, aki egészűvel a kezeteknek ne legyen, a tűz, a otterú és a homályus a közetéről ott és hazd be, és felhívá ottokat be két táblára, és azokat tudjuk nékkel. A hatodik rész, negyedik versétől, a kilenci, olvasunk, még tovább. Halldinszel álljál az Úr, ami Istenénk egyról, és szeresd azért az Úrat a te Istenénk teljes szívből, teljes lelkedből és teljes erődből. És egy így amelyeket a mai napon, hogy parancsodok néked, legyenek a te szívedbe. És gyakorolja a szemekben az a fiatal, és szólj ezekről, mikor a te házadban jöjön, szülünk és mikor jársz, és mikor lefetszel, és mikor telszed. És kössel azokat a te kezedre, gyedül, és legyenek honlapkötő a te szemeid közül. És írsz el azokat a házadnak ajtófeleire és ott a kapuidra. A gyülekezet foglaljon helyet. a 413. számú nekünket énekeljük. Hithangjai 413. Keskely útra lépjen mindaz, aki üd neped. Ezzel a tönkéntes adományainkkal szolgálunk az úrnak, majd a kielentéseket hallgatjuk meg. Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, azokat, akik jelen vagyunk, és azokat, akik az internet közvetítése által vannak kapcsolatban velünk. Az Úr áldása, legyen rajtunk ezen a napon is, és töltse be az ő békéje, a szívünket és az ő áldásai. Hadd helyet az életünkben ezen a napon is, azt kívánom. Most lehetőséget adunk a fiúknak, majd a lányoknak, akik megtalálták az aranymondást, hogy egyenként elmondják. Érjük a Azok, akik megtanultátok már az a remondást, teljesítettedek egy feltételt alak közül, amelyek kellenek ahhoz, hogy valaki ortodox zsidó legyen. Ugyanis mindenki, aki az akar lenni, ezt kívülről tudnia kell. Sőt, reggel és este imádságban ezt minden ortodox hitét komolyan vevő zsidő elmondja az imádságában. Nagyon fontos, hogy megértsük ennek mi is a, a lényegét, hogy mit is jelent az, hogy Isten csak egy van, és hogy ő teljes szívünkből, teljes lelkünkből, és mindenreünkből szeretné és szolgálni kell. Most kérem az énekar szolgál újra énekkel, majd a fiatal közül valaki készült, a leszket tartamával kérjük, hogy olvassa fel. Teljes teljesít az Úr parancsolatait. 5 Mózes 5. rész 1-22. 6. rész 49-ig. Mózes megszólítja Izrael népét, és ugyanúgy minket is, hogy tanuljuk meg, ügyeljünk és cselekedjük azt, amit Isten mond. Mózes eszébe jutatja a népnek, hogy Isten szövetséget kötött velük. Ebben az 5. részben újra megismétlésre kerül a 10 parancsolat, amit Izrael népe kapott Istentől. Ezen a mai reggelen ez a 10 parancsolat nem csak Izrael népének szól, hanem mindannyiunknak. Ne legyenek bálványaink az életünkben, amik elválasztanak Istentől. Gyakran halljuk azt, hogy a világ kármolja Isten nevét, mi ne legyünk ilyenek, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki az ő nevét hiába felveszi. Isten megparancsolja, hogy a hetedik napot szenteljük meg, de ehhez szükséges az is, hogy a mi által törekedjünk a szentségre. Erre Jakabba Bapostól is figyelmeztet. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök és szenteitek, meg szíveiteket ti két szívűek. Tisztelt atyádat és anyádat. Az Úr Jézus is megemlítette ezt a parancsolatot, és megfette a farizeusokat, hogy erőtlenné tették az ő saját törvényeik által Isten parancsát. Követhetjük az Úr Jézus példáját, aki engedelmeskedett, és megadta a tiszteletet a szüleinek. Ne őj! A Máté evangélium 5. részében Jézus is említi ezt a törvényt, és azt mondja, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyafiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Ne hogy Jézus erre a törvényre azt mondja, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott az ő szívében. Ne tégy, ha mi tanú a te fele ellen. Gyakran olyan könnyen ki tudjuk beszélni embertársainkat, felebarátainkat, pedig az Úr Jézus azt parancsolta, szeress fele mint magadat. Ne kívánt, kíván, a te fele barátodé. A zsidókhoz írt levél, 13. rész, 5. versében ezt találjuk. Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete. Elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondotta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. A 6. rész, 4-9-ig terjedő ige verseiben újra azt látjuk, hogy Isten mit vár el az ő népétől, tőlünk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Szeretném váltalítani a testvéreket, hogy amiket hallottunk, és amit Isten parancsol nekünk, legyenek felírva a mi szíveimbe, hogy tiszta, szent és Istennek tetsző életet éljünk, teljesítve az ő parancsolatait. Amen. Mondom, mielőtt elfelejteném, hogy a lehetőségét, majd a délutáni befejezés után vissza fogom marani, egy megbeszélésre, itt készülünk. Isten népe a választott népe a, pusztai, a hosszú pusztai vándorlás végéhez érkezett. Ott vannak a Moab mezőségén, a Jordánon átelemben napok vagy hetek kérdése, hogy átkelnek a Jordánon és bemenek az ígéret földjére. Korábban történt az, hogy Megharcoltak Szihonnal, az Emorosok királyával, meg Oggal, a Básán királyával, legyőzték őket és elfoglalták városaikat. Ezek már az ő örökségük, birtokuk lett. Viszont elég régen volt már az, amire itt a felosztott égében Mózes emlékezteti őket, az, hogy Isten szövetséget kötött a sinai hegyen velük, 40 évvel ezelőtt történt, hogy Isten leszállott a hegyre, és nagyon félelmetes módon hallották Istennek a hangját, amint elmondta a tíz ígét, a parancsolatokat, amely tulajdonképpen a szövetség alapját képezték. Aztán Mózes felment a hegyre, és átvette Istentől a kültáblákat, amelyeken Isten kezével voltak írva ezek a parancsolatok, amelyeket Mózes aztán összetölt, amikor lefelé jöhet a hegyről, látta, hogy a nép ilyen hamar elhajlott Istentől, majd új kültáblákat vágott, amelyekre ugyancsak Isten írta a parancsolatokat. És most, amikor itt vannak az ígeret földjének a határán, és következik az, hogy birtokba vegyék az ígeret földjét, Mózes összehívja a népet, és ismét elmondja nekik a törvényt, az úr parancsolatát, és magyarázza is azt, ahol erre úgy látja, hogy szükség van. Szükség volt erre azért, mert az elmúlt 40 év azt bizonyította, hogy az ember az nagyon hamar el tudja felejteni Istenek a törvényét. Pedig nagyon emlékezetes volt az a nap, amikor hallották Isten szájából a törvényt. Nagy félelmet keltett a szívükben, és azt is mondták, hogy többet ne szóljon így az Isten hozzánk. A többi törvényeket, a szeremonális, meg a polgári törvényeket, azokat már Mózes Vett át Istentől, és Mózesen keresztül kapták, mert nagyon félelmetes és rettenetes volt az, ahogy Isten szólt hozzájuk. Mégis nagyon hamar elfelejtették, és figyelmen kívül hagyták azt, amit az Isten nekik szólott a törvényben, a parancsolatokban. Aztán azért is szükség volt erre, mert felnőtt egy új generáció. És nagyon fontos volt, hogy ők is szembesüljenek, megismerjék, meghallják és megtanulják ismerni és megcselekedni, megtartani az Isten parancsolatait. Mert ettől függött az, hogy milyen sorsuk lesz azon a Földön, amelyre rövidesen be fognak menni, és birtokba fogják venni azt. Úgy olvastuk az első versben, hogy azt mondta Bózes, hogy gyűjtsék össze az egész Izraelt. Elképzeltem, hogy mentek a hírnökök a táboron keresztül, és hirdették, hogy mindenkinek kötelező módon meg kell lenni ezen a gyűlésen, mert Mózes valami fontosat fog mondani a nép számára. Azért, mert a törvény az mindenkire vonatkozott. Az mindenkire érvényes volt, aki Isten népéhez tartozott. Zila, ahol a Városháza falán van egy felírat, ami azt jelenti, hogy senki sincs a törvény felett. A törvény az mindenkire vonatkozik. És ez Isten népe között ma is így van. A törvény mindenkire érvényes. És amikor a törvényről van szó, akkor mindenkinek ott kell lenni, mindenkinek hallani kell, mindenkinek tudni kell Mózes itt négy dolgot mond el a törvényel kapcsolatosan Izrael népe számára, mielőtt a törvényt ismertetné velük. Azt mondja, hogy hallgass meg, tanuld meg, ügyeljetek azokra, és megcselekedd azokat. Szeretném, hogy ezt a négy dolgot egy kicsit sorra vennénk, és megnéznénk, hogy mit is jelent a törvényel kapcsolatosan ez a négy dolog. Először is hallgass meg! Istenek a törvényét. A legtöbb ember ebben a világban, amikor azt hallja, hogy törvény parancsolat, akkor igyekszik bedugni a fülét. Hallani sem akar arról, hogy valaki meg, neki megmondja azt, hogy mit tegyen, meg mit ne tegyen, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd én eldöntöm, tudom én, hogy mi a jó nekem, mondják az emberek. És, Ma már oda jutottunk, hogy a pszichológusok is azt tanítják, hogy a gyermekeknek nem szabad korlátokat felállítani, mert ezzel gátoljuk a személyiségének a kifejlődését. Sérültek lesznek, hogyha korlátozó vannak, vagy olyan dolgokat találkoznak, amelyek lelkiismeret furdalást okoznak bennük. Furcsa ez, mert mi, akik úgy nőttünk fel, hogy a próbáltak szigorú korlátok között nevelni bennünket, nem lettünk ilyen sérültek. Azok pedig, akik a mai módszerek szerint vannak nevelve, azt látjuk, hogy személyiségi zavaraik vannak, és nem tudják, hogy hova tejék magukat ebben a világban. És sajnos is megfigyelhető, hogy még egyházi körökben és gyülekezetekben is egyre inkább azt lehet tapasztalni, hogy nem szívesen hallják, még a hívők sem azt, hogyha valaki törvényről, parancsolatokról, rendelésekről, szabályokról beszél. Pedig akkor, amikor elődeink talán az IGE általános ismeretének a fényében meghatározta bizonyos törvényeket vagy szabályokat a gyülekezetre nézve, talán nem voltak azért annyira rossz dolgok ezek. Ha például arra tanították a gyülekezetet, hogy ne vegyünk részt világi mulatságokon, lakodalmakon, vagy hasonló dolgokon, akkor ezt nem azért tették, mert valami jó szórakozástól akarták megfosztani a gyülekezet tagjait, a hívőket, hanem azért, mert látták, hogy ebben veszély van, hogyha valaki oda elmegy, akkor ott olyan veszélynek teszi magát, amelyek káros lehet a lelkéleteink nézve. Vagy amikor azt tanácsolták, hogy a fiatalok ne udvarajrak hosszasan, akkor ezt megint nem azért tették, mert valami jótól akarták megfosztani a fiatalokat, amelyik a jegyesség vagy a tudvallás alatt lett volna számukra, hanem azért, mert látták annak a veszélyt, hogy milyen elköltsi veszélyt lehet a fiatalok számára, ez a dolog. Sajnos az ember általában, amikor a parancsolatot meg a tiltás látja, akkor azt érzi, hogy, hogy valamiben őt korlátozni akarják, valamitől meg akarják fosztani, valami jótól akar Isten megfosztani az embert, amikor azt mondja, hogy ezt vagy azt, ne tedd, ne cseleked. És az ilyen embernek Isten őt azt mondja, hogy állj meg egy szóra, és hallgass meg a törvényt. Legalább hallgass végig, hogy mit akarok mondani neked az én parancsolatommal. És az az ember, aki bölcs, és így hallgatja végig az úrnak a törvényét, a parancsolatát, az hamar ráébred arra, hogy Isten a törvénnyel, a parancsolatokkal igaz, hogy korlátokat szab, de végül is nem az a célja ezzel, hogy valamitől megfosszom bennünket, ami jó, ami, ami, ami bennünket előre vinne, hanem a korlátokkal Istennek az a célja, hogy valamitől megvédjen bennünket, ami káros lenne az életünkre nézve. És az, aki elkezdi érteni Istenek a gondolatait, Istenek a tervét, a parancsolatokkal, az így tekint az Úr parancsolatára és az Ő törvényére, azokra a rendelésekre, amelyeket az Úr ad az Ő népe számára. Ugye, amikor az úton megyünk és autót vezetünk, akkor nem igen szoktunk bosszankodni amiatt, hogy olyan útszagaszakon, ahol meredek, szakadékok vannak az út mellett, korlátokat helyeztek el. És nem mondjuk azt, hogy milyen kár, hogy ott van a korlát, lehet, hogy nagyobb íben kell bevenni a kanyart emiatt, hogy nagy korlátnak ütközzünk, vagy még akkor sem, ha talán az autóvezetőre nem sikerül bevenni a kanyart, és beleütközik a korlátba, és összetör az autóját, nem azt mondja, hogy milyen kár, hogy ott volt a korlát, összetörött az autóm, hanem azt mondja, milyen jó, hogy ott volt a korlát, nem estem a szakadékba. És ma délőtt Isten ezt akarja megértetni velünk a törvényel kapcsolatosan, azért parancsolatával kapcsolatosan, hogy így tekintsünk az ő törvényére, az ő parancsolataira, mint a szabadságunknak a korlátaira, amelyek védenek bennünket attól, hogy olyan dolgok kerülnek az életünkbe, amelyek kátakoznak az életünk számára. Belegondoltam abba, hogy milyen is lenne, ez a világ, hogyha az ember komolyan vette volna Istennek a parancsolatait, és igyekezett volna azokat megtartani teljes szívéből. Hogyha nem gyűlölte volna soha az ember, az ő embertársát, és nem ölt volna mennyi fájdalom és mennyi gyász, meg lett volna spórolva. ha mindig tiszteletben tartotta volna az ember a parancsolatot, hogy ne lopj! Mennyivel könnyebb lenne az élet, ha nem kéne kapukat meg zárakat készíteni, hogy védjük a tulajdonunkat a tolvajoktól. És mennyire boldog lenne az ember élete, hogyha nem kéne attól féljen, hogy mások rosszat beszélnek róla, vagy hogy a feleségét elcsábítják, vagy a dolgokat, amelyeket a törvény az ember elé helyzet, hogy ezeket tiszteletbe tartsa azért, hogy az embernek ezek által boldog legyen az élete, és védett és oltalmazott legyen. Bár csak valamennyien megértenénk és felismernénk azt, hogy az Úr törvénye jó és tökéletes. Csodálatos ez, hogy már az Ószövetségben voltak ilyen emberek, akik gyönyörűségeket leelték az Úrnak a törvényében. És ezt ki is fejezték az imádságaikban, az ő zsoltáraikban, hogy felismerték azt, hogy a törvénynek, az Úr parancsolatának a megtartása, az áldással jár. hogy az bölcsét eszi azt, aki komolyan veszi és az áldás kísér az életét, hogyha azokat megtartja. Így hallgassuk mindig azt, amikor Isten valamit parancsol nekünk, ilyen indulattal és ilyen érzéssel a szívünkben. A következő dolog, amit Bózes a népnek mond a parancsolatokkal kapcsolatosan az, hogy tanuljátok meg a parancsolatokat. Nem tudom, hogyha van itt valaki ma reggel, aki el tudná mondani a 10 parancsolatot kívülről. Nem, olyan nehéz megtanulni lehet, hogy 10-15 perc alatt, ha valaki neki ül, meg lehet tanulni a 10 parancsolatot. De úgy gondolom, hogy itt a lényeg nem azon van, hogy elméletileg tudjuk elmondani a 10 ígét amit az Úr parancsolta nép számára, hanem megtanulni az azt jelenti, hogy tanuljuk meg azt, amit a törvény által nekünk Isten tanítani akar. Mert az Úr törvénye, az tanítja Isten népét. Ha nézzük az első parancsolatot, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptom a földéről, a szolgálatnak a házából. Ne legyenek néked idegen Istened, én előttem. Vagy, hogy az mondásban hallottuk, hald Izrael, az Úram, Istenünk, egy úr, szeresd azért az Urat a te Istened, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. A törvénynek az elsődleges szerepe az, hogy informáljon, hogy tudósítson, és látjuk a ebből a parancsolatban is az, hogy először is tudósítja Isten népét a törvény arról, hogy ők Isten által meglettek szabadítva együttomból. A másik dolog pedig az, hogy tudósítja Isten népét arról, hogy Isten csak egy van. Abban az időben, amikor Isten a törvényt adta, ez nagyon nem volt ennyire egyértelmű, hiszen a körülöttük élő népeknek mind több Isteneik voltak. Ez valami új volt, amit a Törvény által Isten kirendelt az ő népe számára, hogy nincs Isten rajtam kívül, csak én vagyok Isten egyedül. És ezt Izrael népe számára azért jelentettek Isten, hogy ezt megtanulják. És azt látjuk az életük során, a történelmük során, hogy ezt nagyon nehezen tanulták meg, hogy Isten csak egy van. Mert újra és újra bálványokhoz fordultak, és el kellett, jön a... 70 éves babyloni fogság azért, hogy végre megtanulják ezt az első nagy parancsolatot, amit az Úr a törvény által tanítanak nekik, hogy nincs rajtam kívül Isten. Hogy engem kell szeretni, engem kell szolgálni, teljes szívvel, teljes lélekkel és minden erővel. Mi megtanultuk-e azt, hogy nincs Istenen kívül más Isten? Hogy nekünk őt kell szeretni és őt kell szolgálni. A következő, amit Mózes kijelent itt a törvények kapcsolatosan, az, hogy ügyeljetek azokra. Tudjuk Izrael népe történetéből azt, hogy volt ide, amikor annyira nem ügyeltek a törvényre, hogy még a törvénykönyv is elveszett, és egy nagy szakarítás alkalmával akadtak rá a templomba sok idői múlva, nem ügyeltek a törvényre. Gondolkoztam azon, hogy mit is jelent ügyelni Isten törvényére. A törvényben vannak olyan kilentések, amelyek bennünket köteleznek bizonyos dolgoknak a megtételére, és vannak olyan törvények, amelyek eltítanak bennünket bizonyos dolgoknak a cselekvésétől. Ügyelni az Úr törvényére azt jelenti, hogy vigyázni, hogy ne, ne, nem cselekedni azt, amit a törvény tilt amire azt mondja az Úr, hogy ne tedd, ügyej, hogy azt tényleg ne tedd. A második parancsolat azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, Ügyelj, hogy ne csinálj magadnak bálvány Istent. És ez nem csupán azt jelentette, hogy valamilyen idegen Istennek a képét ne imád, hanem az élő Istenről se próbálj magadnak, faragott képet csinálni, hogy azt imád. Az elmúlt biblió leszkében hallottuk azt, hogy Isten, amikor megjelent a hegyen a Mózesnek, vagyis a népnek, akkor azt mondja Mózes, hogy nem láttatok ott semmilyen alakot, csak a hangot hallottátok. És azért volt ez, hogy nehogy elkezdjetek a látott alak képére valamilyen báványt, valamilyen szobrot készíteni magatoknak, hogy azt imádjátok, mint az élő Istennek a képét. A mai világban nagyon sok minden van, ami az ember szem előtt van, és az ember istenként tiszteli modern bálványok. És az ige, a parancsolat felszólítása az, hogy ügyelj, és ne imádd, és ne készíts magadnak ilyen bálványistent. Végül azt mondja... Mózes, hogy cseleked meg az Úrnak a törvényéd. Van a dolgok, amiket, amikre a törvény felhívja a figyelmedet, hogy cseleked meg. Azt szerint élj, hogy úgy járj el. És érdekes megfigyelni azt, hogy éppen az a parancsolat, amely arról szól, hogy pihenj, hogy nyugodj. Hozza elő azt a dolgot, hogy cselekedj! Mert akkor, amikor Isten azt parancsol elég parancsolatban, hogy vigyázz a szobatnak a napjára, hogy szenteld meg, ez már egy cselekvést kér az embertől. Mert miközben az volt Isten célja ezzel a parancsolattal, hogy a munkától megszűnjön az ember, a fizikai munkától, ő is az, ő szolgálja, és még a jószágai is közben felszólítja Isten a népet arra, hogy ezen a napon szolgáljatok engemet. Pihenjetek meg a munkától, de viszont szolgáljatok nekem. És uh, Isten akarata, el is az, hogy uh, akkor, amikor a nyugalom napja van, és amikor a földi munkától megszűnünk, akkor legyen fontos számunkra az Úrnak való szolgálat, cselekedni azt, amit az Úr elvált tőlünk, az ő szolgálatát. A misszió munkát, a lélekmentés szolgálatát, a beteglátogatás szolgálatát, az és az ígyehallgatásnak a szolgálatát, az ő dicsőítését, az ő magasztalását. Aki jelölt gondolata, mint látjuk, teljesít az Úrnak a parancsolatait. És itt tevődik fel a kérdés, hogy vajon lehet -e ezt tenni tudja -e az ember teljesíteni az Úrnak a parancsolatait? Képes-e erre az ember? És tudjuk azt, és látjuk az egész Bibliából, hogy az ember erre nem volt képes. A törvényt megtartani, bármilyen idekezett is, az ember nem volt képes. Akkor mire volt jó a törvény? Hogyha az ember nem tudja úgysem megtartani. Mi volt a törvény célja? Miért adta Isten a törvényt? Az egyik fontos célja éppen ez volt, hogy az ember ráébredjen arra, hogy nem tud Isten törvénye szerint élni. Hogy nem képes megtartani a Szent Istennek, a Tökéletes Istennek a parancsolatát, és úgy élni, hogy Isten elvárja tőle. És a... Galácia levélben a harmadik részben a 15. versben azt mondja az íge, hogy a törvény az Krisztusra vezérlő mesterünk lett. És azáltal, hogy a törvény rámutatott arra, hogy képtelenek vagyunk Isten parancsolata törvénye szerint élni, ezáltal ráébredünk arra, szükségünk van valakire, aki betölti helyetünk az Úrnak a törvényét. János Amagyom első részének a 17. versében azt mondja az ég, hogy a törvény Mózes által adatott a kegyelem, és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. Milyen jó, hogy jött valaki, aki nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. És ő betöltötte helyettünk is. És hogy helyettünk betöltötte, ez azt is jelenti, hogy Miután Jézus Krisztus hitáltal a szívünkbe fogadtuk, mint személyes megváltónkat, Ő, aki Föld életében betöltötte a törvényt, miután elkezd bennünk élni, bennünk is betölti a törvényt. Segít nekünk abban, hogy Isten törvényes szerint tudjunk élni. Mert a törvény az továbbis érvényes. Az ő is mondta is, hogy nem azért jöttem, hogy eltörjem a törvényt, hanem hogy betöltsem. És... Az Isten népe, az új szövetségi népe is nem egy törvény nélküli nép, hanem Isten a szívünkbe akar írni az ő törvényt, az ő parancsolatát, és azt akarja, hogy lássuk azt, hogy akkor leszünk boldogok, akkor lesz áldás az életünkön, hogyha komolyan veszük az ígét, az új parancsolatát, és mindazt, amire kér bennünket, az ő szent lelke által igyekszünk megselekedni. Milyen jó, hogy ezt nem a saját teremből kell most már tegyük, hanem a Szent van a segítségünkre arra, hogy miután megértettük azt, hogy Isten a törvény által, az egy parancsolata által nekünk jót akar, most már segítséget kapunk arra nézve is, hogy azok szerint tudjunk élni. Persze, hogy ez minden nap odaszállással és küzdelemmel és harccal jár. Mert továbbra is tapasztaljuk azt, hogy a régi természetünk az lázad, Isten törvény ellen, de ha gyönyöröködünk a belső ember szerint az Úr törvényében és parancsolatában, akkor sokkal könnyebb lesz Isten törvénye szerint élni és azt megtartani. Az Úr segítsen bennünket arra, hogy igyekezzünk erre teljes szívünkből, és tapasztaljuk azokat az áldásokat, amelyek azoknak a része, akik Isten törvénye szerint igyekeznek élni, és teljesítik az Úrnak a parancsoltait, Azt kívánom. Amen. Énekeljünk egy éneket közösen, a 165. számú énekünket, utána a testvérek közül szeretne valaki szolgálni, bizonságtételen lehetőség lesz léha. az Úr parancsolatait. Ez nagyon egy komoly felszólítás nekünk, hű embereknek, akik váljuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy teljesítsük az Úr parancsolatait. Ma reggel imádsággal fordultunk Istenhez, kéréssel fordultunk. Evel kapcsolatosan szeretnék elmondani valamit, amit hallottam a, nem múlt, a múlt alkalommal egy helyen. Kéréssel kapcsolatosan a János 14-ből olvasott egyik ige hirdető, arról predikációt, és megemlítem a 14-rész 13-os versét. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ezt hallgatta valaki egy. Egy nő, női személy végighallgatta, és majd a végén oda ment az ige hirdetőt. Nem igaz, az, amit mondott, azt mondja, mert nem, az úr nem hallgatta meg az én kérésemet. Na üljünk le, azt mondja, beszéljük meg, azt mondja, lássuk, mi az oka. Hát azt mondja, nagyon régen imádkoztam már, sokat imádkoztam az édesapámért, és az édesapám meghalt, és nem gyógyult meg. Na üljünk le, beszélgessünk, csak nézzük meg. Maga... Figyelemmel tartotta a 13 as 14-es verset, de a 15-ös nem olvasta el, azt mondja. Ha engem szerettek, az én parancsolatait megtartsátok. Tehát ahhoz, hogy Isten meghallgassa kérésünket, imádságunkat, ez a döntő, mert arról hallottunk már ma az a főmondal, hogy teljesítsük az, az úr parancsolatait. Tehát ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Le van rövidítve az új szövetségben, nincsen 10 parancsolat, Mondja János 13.34-ben, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, hogy amint én szerettem ti is, ti is aképpen szeressétek egymást. A Máté 22-ben pedig azt mondja, hogy 35 est olvasom, és megkérde őt közülők egy törvénytudó, kísértően őt és mondva, mondván, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondané ki. Szeresd az Uratat, a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeres fel a magadat. Ez a két parancsolattól függ az egész törvény és a próféta. Ennyire le van szűkítve az új szövetségben. Kérdés az, hogy ezeket legalább tudjuk teljesíteni. Nékem szól, meg nékünk szól, hogy tudjuk-e igazán egymást szeretni, ez az Isten parancsolata, az Úr Jézus parancsolata. És nagyon fontos, odafigyeljünk, ha nincs szeretett szívünkben, kérjünk az út, hogy töltse be szeretettel a szívünket. Az új, szöve, vagy az új Szövetségben, amit olvastunk az ötödik részből, a 16 verséből szeretnék szólni. Tiszteld atyádat és anyám, any, anyádat, amit megparancsolta néked az Úr, a te Istenet hogy hosszú ideig élj, hogy jó legyen dolgod azon a földön, amelyet az Úr te Istened áttenéked. Erről is hallottam egy tanítást, nem van régen. Azt mondta a tanító erre az verse hogy a Gábor cigányoknak az a szokások, hogy a legkisebbik fiú az marad a hádnál, és köteles az ő szüleiket eltartsa. Addig ott van a házban, még a szüleiket eltartsa. Vannak mások, nagyon sokan, akik más tiszteletet adnak neki, nem hogy eltartsák, hanem beteszik a szeretet otthonba. Elmondok egy történetet, valaki felhívta egyik rokonyát, hogy az édesanyját szeretné betenni az öreg otthonba, a szeretet házba. És azt kérdezte tőle a rokonja, hogy beleegyezik. Igen, azt mondja, mert ott nem lesz egyedül. Majd időmúltán megrátogatta ez a rokonja az ő édesanyját. Mindenképpen menekült volna a szeretet otthonból. Olyan szeretet vette körül, pedig szeretet vette körül, de nem érezte jól magát. Menni akart elonni. Mindenképpen menekült, ment volna vissza a családi körbe. Mert jól mondja az a közmondás, hogy minden itt jó, de legjobb otthon. Nem sikerült elmenni. Majd meglátogatta megint az az illető, akkor már a gyermekeért esedezett, hogy mi van a gyermekeibe, hol vannak, mi csinálnak, bánkódott érte. Eszembe jutott testvérek, hogy Isten milyen szerető Isten, hogy ha nem tartjuk meg is az ő parancsolat, ha hűtlenük, hűtlenkedünk, mert azt mondja, igen, hogy ha hűtlenkedünk is, Isten hű marad. Hogy melyen egy anya, hogy ha nem, a gyermekei nem törődtek véle, lemondtak róla, de ő mégis törődött a gyermekeikkel. Ilyen a mi Istenünk. Nem sokat törődünk, lehet, megyünk a magunk útján, az ő parancsolatait mellett elhajtunk, de Isten törődik velünk, úgy, az anya törődött a gyermekeivel. úgy törődik Isten velünk. vegyünk komolyan testvére, nekem is szól, Isten, Isten parancsolatait, tartsuk meg, ragaszkodjunk hozzá, hogy Isten megdicsőjön a mi életünkben, betart, betörthessük ezzel is az ő parancsolatát. Kérjük ezt Istentől, legyen ehhez kegyelmes, ne csak... Aval menjünk haza, hogy mit hallottunk, vigyük be a gyakorlat életben, ez az Isten akarata, ezt vágyom magam részére, és mindannyiunk részére. Amen. Az így azt mondja, hogy a törvényben a dolgoknak csak az árnyéka volt meg, a valóság, az Krisztus. Milyen jó, hogy mi ebben a korban élhetünk, amikor... Nem az árnyékhoz kell ragaszkodjunk, hanem a valóság lehet mink Jézus Krisztus által. Adjunk hálát ezért, és kérjünk erőt az úrtól a parancsolatok az ő törvénye megtartásához, a szent élethez, az ő akaratos a szent élethez. Egy-két testvére, testvére, kérek hangosan imádkozni. te javunkat és üdülket akarod. Köszönjük, Urunk, hogy minden borosságunk ellenére mégis szeret minket. Mi nem szeretünk úgy téged, ahogy te szeretnél minket. Te drága fiatalattad életünk azért, hogy megválts, megszabadíts minket, hogy kegyelmet gyakorolj életünk felett. Adj kegyelmet, Uram, nekem és valamennyiünknek, hogy megértjük Isteni szeretetedet, hozzánk való nehajlásodat, és tiszteljünk és becsüljük teéget, és szeressük azokat a macsóinkat, amik megoldják az életünket sok káros kísértéstől. Köszönjük, hogy ma délelőtt is tanítottál minket így, én által Vésd a szívünkbe, ununk, és adj kegyelmet nekünk annak cselekvésére és gyakorlására. Áldom. Köszönöm, meg is uram, hogy eléggé tisztítottak, meg is mert is, hogy te a törvényedet, parancsolataidat, és ezt abban mutassam meg, hogy szeretlek tégedet mindenek előtt, és Te ingédet, és szeressem te is, és Között vagyok, és így szolgálva neked, tett életet, évet, te elsősem az drága parancsolat, Amen. Istenem ígítet, segíts nekem ott a baromcsalótaitat szem előtt tartani, és a szerint élni. Ámen. Köszönöm Istenemnek. meg mások is, hogy van egy Isten, aki hatalmas. Azért imádkozok Istenem hozzád, hogy áld meg a Te népedet, mindenhol ezen a világon. Áldoz ki a Te lelkedet, add, hogy gyönyörködjön benned. Szeressen Téged. Gyönyörködjön a Te törvényedben. És akkor meglássák az emberek, hogy Te vagy az egyetlen igaz Isten. Add meg nekünk, Uram, ezt az erőt, ezt az élethez, és ezt a kegyelmet. Ámen. A 370. számai nekünket énekeljük, zárói én nekét. 370. so nagyon szeretlek, vidám szívvel követlek, lássa mindig fényedet, hogy el Szerünk hátadunkat a törvényedért, amely bölcsét teszi az együgyűt. Köszönjük, hogy által ismerettünk meg Tégedet, a Te jelenvonásodit, a Te szentségedet, és azt, hogy mit vársz el tőlünk. Köszönjük, hogy által ébredtettünk rá arra, hogy szükségünk van Jézusra, a kegyelemre. És köszönjük, hogy ő az, aki eljött, hogy helyettünk betöltsse a törvényt. És köszönjük, hogy ő az, aki bennünk Él és segít törvény szerint élni. Szeretnénk engedni, Úrunk, hogy te minden nap az életünkben, hogy vezetessen bennünket a jó úton. Imádkozunk azért, hogy segíts nekünk, hogy valóban a Te törvényed ott legyen a szívünkben, az altófélfáinkon. Hogy lássuk, ne felejtsük el azokat, és igyekezzünk azok szerint élni dicsőségedre. Amen. Amen. Az Úr Jézus a